104 дитини відпочивають та оздоровлюється у третій зміні табору «Сила нації». Його на три дні розгорнули в одному із сіл Хмельницької громади. Про це розповів заступник голови правління громадської організації фізкультурно-спортивного руху «Сила нації» Сергій Щербанюк. За його словами, мета таборування – відпочинок і згуртування дітей. Мій загін – це четвертий, назва загону – «Червона калина». Чотири загони і чотири інструктори. Бачите два намета. Один намет для дівчаток, другий намет для хлопчиків. Намет е е на 50 чоловік, але там набагато більше, бо розраховували на меншу кількість. Ми їм повертаємо е радість спілкування, живого спілкування, тому що під час пандемії вони цього не мали. Під час військових дій вони цього не мають. – Це снайперка. – Снайперська гвинтівка Драгунова. – Ніколи не тримав, мені дуже подобається. – Гвинтівка ложиться на якусь опору чи на сошки. У мене сошок немає, тому що я хочу, щоб це була максимально легка зброя. Максимально зручно влягтись, розслабитись. Вкластися в приціл, в кластись в гвинтівку. Okay. Я бронежилетці та касті. Мені дуже сподобалося табор я хочу ще раз. Він готовий до посту. Наводиш. Беремо РП. У нас руки стоять не отак, от як має бути, а отак. От Ми спускаємо цей курок, опускаємо цей і дивимося в приціл. Тільки в прицілі ми нічого не бачимо. Бачимо, да. нічого не бачимо, тому що тут заглушка, А тепер можна І... добре бачимо. Стріляємо. Оставимо на курок. А кім ти мрієш стати? Воєнний, звісно, або полісменом. Я хочу навчитись виживати самому. Що чесно, мені подобається, коли приїжджають воєнні. Бачите, показує нам автоматичники, там бронежилети, кашки. Відчуття дуже класні. Попали всі ваші стріли. Так. Ну не мішай. Я не знала, що він такий тяжкий. Вісім годин в нас. Дітки просинаються, проводять гігієнічні процедури, потім в нас обов'язково ми обов'язково співаємо гімн України, розпочинаємо, йдемо снідати, потім після сніданку в нас дітки займаються е з різними, бачите, скільки нас багато, і з воїтбулістами, і хлопці з СУ приїжджають. приїжджають. Зажарку роблю для супу горохового з гренками. На перший суп гороховий з гренками, на другий – плов, і сель і салат з свіжої капусти. Сьогодні ми маємо нагодувати, взагалі, може, до 150. У нас сьогодні проходить третя черга табурування. У нас табурування триденні. Наше табурування є абсолютно безкоштовним. На цьому табуруванні в нас 104 дитині. З них 27 дітей, 7 родин, вимушено переміщених родин. Я сподіваюся, що ми переможемо, бо ми Бо в мене стримна нація. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Граємо ворогам. Україна. Оно все. Разом. Наталя Сідова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельниччина.